вона була і в Литві, і в Латвії, і в Чорногорії, і в Бельгії.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 Потрапити на виставу глядач зможе без квитка, каже керівник театру Дмитро Гусаков. Кожен глядач, який приходить в наш театр, він в нашу спеціальну коробку для е, таких подарунків він має покласти будь-який предмет, який би він хотів подарувати нашому театру. Е, ця, взагалі, штука пішла з, е, з Америки, з часів Великої депресії. Я думаю, що не в кожного глядача, бо зараз дійсно важкі часи, е, можливо, є, є можливість купляти квитки, а так він може і взяти якусь з дрібничку і прийти, і, і долучитися до театру. Вистава аматорського театру Дзеркало відбудеться в монотеатрі Кут 29 квітня о 18-й годині. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.